Three, three. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عالم کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ہیں اس وقت میں مقام لطف پہ ہوں اور مقامی لطف وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور یہ درخت ہے اس جگہ پہ اس کو یہاں پہ آ کے قتل کریں گے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مقام یہ جو وہ مقام ہے وہاں یہ جو ہے یہاں پر اس کو لا کریں گے سوستا ہے اس پہ لائٹیں لگیں گے جال کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ افراد کو بتا دوں کہ دجال جو ہے پور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے ہمیں دعا یاد کرائی ہے اللہ آوز من عذاب, جہنم من عذاب من فتنة دجال من اللہ مین آؤمن آداب جہانم واؤزمن آداب القم واؤز کم الفطرت المسیح د جال واؤ کم الماحیہ الماد اللہ مین آؤزم والمغرم تو بیسکلی دجال جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صورۂ صحف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو دجال کے اس کی حفاظت فرماتے ہیں تو یہودین نسل ہوگا اور جب یہ آئے گا اور اس کو زمین کے فغانے اگل دیے جائیں گے اور یہ پہلے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہاں پر فرشتے ہوں گے جو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے پھر مسجد نبی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہاں سات دروازوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور جو اس کو وہاں سے نکال دیں گے اور یہ پھر وہاں سے گمش کا جائے گا اور گمش کے اندر پھر علم محبی علیہ السلام کا ضرور ہوگا السلام جب میں مختصر بتا رہا ہوں وہ گنش آئیں گے اور نماز کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت عیصع علیہ السلام کو نادر فرمائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ ایسے بھاگے گا ایسے پکلے گا جیسے پانی کے اندر نمک ڈالا جائے تو نمک پکل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس مقام پر اس درخت کے پاس مدد کریں گے اور اس مقام پر جو ہے اس کو اس کو پھینک دیں گے یہ بد کی تھوڑی سی اس کے چہرے کے ماتھے کے اوپر جو ایک کاف کافا رار کا لکھا ہوگا وہ اس کو دیکھ کے پہ جائیں گے اور لوگوں کو زندہ کرے گا لوگوں کو مارے گا زندہ کرے گا تو وہ شیادین ان کی صورتیں بنا کر سامنے آ جائیں گے یہ پورا منظر موجود ہے سارا حدیث میں تو اللہ تعالی ہم سب کی فاطل فرمائے گا جال کے فکر السلام علیکم